عذرا اذا ما ظل دموع بعيني مديون لك وشلون اوف بديني ما ادري هل أحسن ابجيك لو رد وصل وسيف اللعين ما نحارك عذرا اذا ذبحوك وعندك تنظرك رد وصل وسيف اللعين ما نحارك عيونك يتناظرني كان الشمر دافعني متنا سوا بهذا الممات المشترك عذرا اذا ذبحوك وعينيك توصل وسيفي اللعين ما انحرك وعيونك تناظرني كان الشمر دافعني همتنا سوا بهذا الممات المشترك متنا سوا بهذا الماتل المر قامت آه بماتك موتين ولاك ما يحييني متب ماتك موتين ولاك ما يحييني متب ماتك موتين ولاك ما يحيني متب مماتك موتين ولاك ما يحيني أذرا إذا ما ظل دموع بعيني مديون لك وشلون اوفي بديني عذرا اذا ما ضل دموع بعيني مديون لك وشلون اوفي عذرا عذرا أبشيك لو تبجيني ما أدري هل لاحسن ابجيك لو تبجيني <تصفيق> ما أدري هل لاحسن أبشيك لو تبجيني <تصفيق> عذرا إذا ما شلتك بيداني منك الدم هذا من نار الخيا، عذرا إذا ما شلتك بيدانا، ومنك الدم هذا من نار الخيا. بس لا تخاف علي الله بغيابك لي بس لا تخاف علي الله بغيابك لي كم مرة ذقت الموت وعدت الاله اذا ما شلتك بإيدينا دا مو منك الدم هذا من نار الخيام بس لا تخاف علي الله بغيابك ليا اما رذقت الموت وحدت الانا تعنا نبكي وتبكي بعين ادريك مو ناسيني تعنا نبكي لو تبكي بعين ادريك مو ناسيني بعين أبجي وتبكي بعين ادريك مو ناسيني بعين أبجي وتبكي بعين ادريك مو ناسك عذرًا اذا ما ظل دموع بعيني مديون لك وشلانا عذرا اذا مغل ما ضل دموعي إذا ما جيت شي عناك نعاش ما ظل إلي يمتون من بعد حداعاش حذرا إذا ما جيت شي عناك نعاش ما ظلي ظل ليا تون من بعد أحدى عاش قد ما العدو ضربني الصوت ما كلمتني كل ما احاول اوقف انقولي ارتعاش كل ما أحاول اوقف النول ارتعاش أذراً إذا ما جيت شي عنك نعاش. ما ظل إلي تون من بعد أحد قد ما العدو ضربني الصوت ما كلمتني كل ما احاول اوقف انطول ارتعاش، كل ما احاول اوقف انطول إرتعاش, ارتعاش قوة وجلد ليا والصوت ظلي يدميني، جوا وجلاد ليا والصوت ظال يدميني، وجلاد عذرا عذرا اذا ما ضل دموع بعيني مديون لك وشلون اوفي بديني عذرا اذا I'm not going عذرا إذا ما جيتك بصدرك نفاس أدري يا أخو يا بصدرك اشتوى الفرس. عذرا إذا ما جيتك بصدرك نفاس أدري بصدرك شوال سوى بصدرك كأن الحافر، قبر المنية حافر، بين اضلعك فاضي القلب دم وانترس عذراً إذا ما جيتك بصدرك نفاس أدري يا أخويا بصدرك اشتوى الفراس بصدرك كأن الحافر قبر المنيه حافر بين أضلوعك فاضل القلب دم وإنت رأس طفوا سنينك يا ياليت فيد وسنيني طفّوا سنينك بالبيت، يا ليت وسنيني سنيني، طفّوا سنينك بالبيت، يا ليت وسنيني سنيني، طفّوا سنينك بالبيت، يا ليت فدوى صفو <تصفيق> سنينك بالبين يا ليت يا عذرا اذا ما ظلت دموعي بعيني مديون الك